السلام عليكم شباب، اتمنى ان تكونوا بالف خير، معكم وليد سينباي يوروشيكو جاي شيماس. غادي نحاول نقدم لكم اليوم الدراري واحد السلسلة اللي غيكون اول فيديو ديالها هو هذا، وكتمركز هاد السلسلة على واحد القيم اللي سميتها فانتازي، كيف سبق وذكرت لكم الدراري السبب ديال التوقف ديالي وانني ما بقيت كنبارطاجي معاكم الفيديو بزاف هو ان لاشين ديالي ما كانش عندها واحد المحتوى اللي مستقر، يعني كل مرة شنو كنت كنلوح. حاولت أنني تمركز على الجيمينج وبما أنني عندي مع الكرة مزيان حاولت أنني اندمج ما بين الواقع وما بين الجيمينج وأحسن حاجة غتربط ما بينها الجوج هي الجيم ديال الفانتازي اللي عندها علاقة بالدوري الإنجليزي السلام الدراري غادي نحاول نركز لكم في الفيديوهات الجايين وفي هاد على لعبه الفانتازي، وغادي يكون هذا الفيديو هذا هو اول فيديو في هذه السلسله واللي غادي نحاولوا نتطرقوا فيه غير شنو هي هاد اللعبه هذه وشنو البرنسيب ديالها وكيفاش كتشارج كتعريف بسيط لهاد اللعبه هي خاصه بكره القدم هي محاكاه للدوري ما يعني اي دوري كيف ما كان من خلال تحويل ما يحدث في ارضيه الميدان الى نقاط على تطبيق في هاتفك يعني واحد القرارات كتاخذهم في واحد الابليكاسيون وهذوك القرارات لك انك تكسب النقاط على حساب اش كيوقع في الواقع يعني غادي تفرج في الماتشات أنت تختي وحد واحد القرارات قبل ولا كان داكشي اكزاكت كتربح النقاط واشهر لعبه هي لعبه الفانتازي البروميير ليغ وهذا الجيم ديال البروميير ليغ كتخليك مرتبط اكثر بالدوري ومع اللاعبين ومع التفاصيل دون ان ننسى تحفيزك على مشاهده المباريات بين فرق غير توب 6 يعني كتمكن لك انك تولي كتعرف اللعابه ديال الفرق اللي صغار و ضروري يكونوا من الفرق الاولين حيت بطبيعة الحال ان الفرق التوب 6 و لا 5 يكون عندهم اللعاب ديالهم عندهم الثمن طالع و نفهمكم كفاش الثمن طالع اللعبة ديال فانتازي برومير ليغ يمكنك تيليشارجها من جوجل بلاي ستور بمعنى انها امنة 100% او كتشارجها من موقع فانتازي برومير طريقة التحميل ديال ديالها بسيط و طريقة التسجيل ديال ديالها بسيط انك هيك تدخل بجي ميل ولا كتدخل بشكل مباشر بالفيسبوك ديالك. كيوصلك واحد الايميل في ميل ديالك. كتدخل كونفير من رسالة. وكترجع كتدخل بجي ميل ديالك و بالكود. وكترجع الابليكيشن كتدخل جي ميل ديالك والمودي باس. دابا من بعد ما انات لي شارجيناها غتسولني كيفاش غادي نحصل على النقاط اللي هضرتي عليهم السواريد قبيله اولا تقوم باختيار 15 لاعب من كل فرق الدوري بتكلفه 100 مليون بحيث لا يزيد اختيارك من كل فريق عن 3 لاعبين بمعنى أن كل فريق غتاخد من ثلاثة اللاعبين مثلاً ليفربول غتاخد أليسون كالجارديان ستأخذ صلاح ستأخذ فيرمينيو وبس ما عندكش الحق تزيد واحد لاعب آخر رابع ثانياً أخوتي 11 لاعب اللي يكونوا في تشكيله بطبيعة الحال أربعة احتياط لا يتم احتساب نقاط اللاعبين الاحتياطيين إلا في حالة عدم لاعب واحد من الأساسيين يعني دوك ال11 اللي اختاريتيهم اساسيين واحد ما غاديش يلعب كاع بمشكل تام ما غاديش يدخل حتى في الدقيقه الاخره مثلا اللاعب الاساسي ال واحد فيهم ما دخلش الماتش كامل مده 90 دقيقه عاد باش النقاط ديال واحد من الاساسيين من الاحتياطيين كيتحسبوا ثالثا اخوتي تقوموا باختيار احد اللاعبين ليكون قائدا للفريق يتم مضاعفه نقاط هذا اللاعب مثلا اخوتي ماركابيت غادي يكون عنده ثلاثة ديال النقط هذه الثلاثه ديال النقاط وفي حال عدم لعب أي ضعف فإن مضاعفة النقاط ستتجه مباشرة لنائب القائد والذي تقوم باختياره أيضا يعني واحد كتختارو قائد واحد كتدير عليه نائب القائد في حالة هذا القائد ملعبش النقاط تضعف النائب ديال القائد خامسا يتم السماح لك بتغيير مجاني في كل أسبوع لأي لاعب في فريق مع كل تغيير إضافي يعني تغيير من غير هذاك التغيير المجاني اللي عاطينك سيتم خصم أربع نقاط من رصيدك يمكنك ترحيل استخدام تغيير المجاني لأسبوع واحد فقط لتمتلك تغييرين في الأسبوع التالي يعني مرة واحدة في العام كامل عندك الحق أنك تبدل هذا التغيير المجاني المرة الأسبوع اللي جاي في حالة أنك لا تريد أن تقوم بتغيير في ذلك الأسبوع الآن سننتقل لكيفية حساب النقط المشاركة اقل من 60 دقيقه نقطه واحده يعني الى العبشي لعب شي 60 دقيقه غادي ياخذ نقطه واحده في حال مشاركته اكثر من 60 دقيقه سيحصل على نقطتين هدف حارس المرمى او المدافع ست نقاط سجل هدف الحارس او اللاعب اللي حاطو نتا اساسي غادي يربح سته النقاط هدف لاعب خط الوسط خمس نقاط هدف المهاجم اربع نقاط لان ذلك هو اختصاصه وبما انه هدف من المهاجم أربع نقاط اسيست لكل الخطوط ثلاث نقاط يعني إذا كان الحارس هو من صاحب الاسيست فإنه يحصل على ثلاث نقاط وكذلك بالنسبة للمدافعين وكذلك بالنسبة لخط الوسط والمهاجمين نظافة شباك للحارس أو المدافع يحصل على أربع نقاط نظافة الشباك من قبل لاعب خط الوسط نقطة واحدة كل ثلاث تصديات من حراس المرمى نقطة واحدة يعني في حال انه تصدى لكرتين فقط لا يحصل على أي نقطة، تصدي الحارس لركلة جزاء يحصل على خمس نقاط، اضاعته ركلة جزاء خصم نقطتين يعني اي لاعب كيفما كان يضيع ركلة جزاء فانه تخصم من مجموع نقاطه نقطتين. يتم خصم نقطتين من المدافع أو الحارس المرمى في حال استقبال فريقه هدفين بطاقة صفراء خصم نقطة واحدة بطاقة حمراء خصم ثلاث نقاط الهدف العكسي أي في حالة تسجيل الفارق على نفسه هدف يتم خصم نقطتين هناك بعض الخواص المتاحة في اللعبة حيث تخول لك الفوز ببعض النقاط ولكن مرة واحدة في الموسم وهناك خاصية التريبل كابشن، خاصية تتيح لك مضاعفة نقاط الكابتن لثلاث أضعاف في حال عدم لعب الكابتن تنتقل النقاط لنائب الكابتن يمكن استخدامها مرة واحدة فقط في الموسم فمثلا الكابتن سجل هدف وهو مدافع يعني أنه سيز يمتلك ست نقاط وتلك ست نقاط سوف تتضاعف ثلاث مرات يعني ثمانية عشر نقطة البينش بوست خاصيه تسمح لك باحتساب نقاط جميع اللاعبين في الفريق الاساسي والاحتياط يمكن استخدامها مره واحده في الاسبوع هي الاخرى ثري هيت تسمح لك هذه الخاصيه بتغيير لاعبي فريقك لاسبوع واحد بدون اي خصم للنقاط بمعنى انك يمكنك تغيير التشكيله كامله بدون خصم اي نقطه قبل ان يعود فريقك القديم مره اخرى بشكل اوتوماتيكي في حال تفعيل هذه الخاصية فإنك لن تستطيع إلغاؤها يمكنك استخدامها مرة واحدة في الأسبوع هي الأخرى ويلد كار، خاصية تتيح لك تغيير أي عدد من التغييرات بدون أي خصم من النقاط تكون التغييرات متاحة حتى بداية الأسبوع التالي مسموح باستخدامها مرة واحدة في الدور الأول ومرة واحدة في الدور الثاني هناك بعض دوريات للعبة هناك من يقدم بعض الجوائز عندما تبدأ اللعبة فانك ستتواجد بشكل مباشر في ثلاث دوريات الدور الخاص بكل لاعبين في العالم الدور الخاص باللاعبين في بلدك الدور الخاص باللاعبين الذي يشجعون نفس الفريق معك في انجلترا لانك عندما تقوم بتحميل هذه اللعبه يقومون بطلب منك ان تضع فريقا تشجعه طريقة الترتيب فمثلا تقوم بتكوين دوري من مجموعة من أصدقائك يتم حساب تجميع نقاطك ونقاط أصدقائك وحساب الترتيب على حسب مجموعة النقاط فمثلا عندك خمسون نقطة وصديقك تسعة وأربعون تكون أنت بالمرتبة الأولى وصديقك في المرتبة الثانية بطبيعة الحال كان هذا هو تعريف اللعبة بكل بساطة سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق في الوصف وأتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم وأفادكم أريغاتو